السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم قناة ألو عبدو دائما تقدم لكم جديد اليوم نحن في محور رقم اثنان او رقم ثلاثة كيفما تحدثنا في تسجيل المقاول تسي دابعا غادي نهضر على الحقيبة ديال المقاول تسيد. دي. واهم الوثائق والادوات اللي خاصة تكون عندك كمقاول مهني يعمل بشكل منظم ومحترف. اول حاجة تكون عندك فاكسور اهم نقطة ضروري الانتباه لها أن المقاول داتي مع فيمن تي وبالتالي ما تديرهاش في الفاتورة ديالك كالدير غير المجموع اي انه التوطال البي نيت ثاني حاجة يكون عندك الخاتم الخاتم هو الطابع الكاشي من الادوات المهمة لك قيمة القيمة ديال الفاتورة ومهم توقيع مختلف ديال الوثائق الرسمية عند توقيع العقد حول البون ديفغي الفون البون ديال ديال وهام حاجه هي تكون عندك شهاده الرسم المهني لاباطونت ولا تاكس بروفيسيونيل هذه الوثائق عندها اهميه كثيره من بطاقه المقاول الذاتي لان اغلب الادوات او اغلب الادارات والشركات والافراد كيعرفوها كي هي ومننسوش حتى هي شهاده الوضعيه الجبائيه شهاده الوضعيه الجبائيه كتاخذها من دار الضريبه كتمشي الضموندي عليها كيف ما كتمضوندي على لاباطونت ولا, ولا تاكس بروفيسيونيل مهمة الى بغيتي تشارك شي صفقه عموميه هاد الوثائق عند المشاركه وهي تبين ان المقاول وضعيته سليمه تجاه اداره الضرائب كيف ما قلنا البطاقه المهنيه والشهاده المهنيه والعرض ديال الاسعار والخدمات والسلع والديريز سوف نهضروا ان شاء الله في الحلقه المقبله ان شاء الله ما تنساوش الاشتراك في قناتكم مالو عبدو مرحبا بكم السلام عليكم و رغم قراءه